التس تس تس تس زي <تصفيق> ما الفيديو دا عن هرمون الرجوله والفيديو ده يعني بص هو مش لرجاله بس لا ده للرجاله عامه للرجاله عامه كده كل رجالة محتاجه الفيديو ده كله تمام الفيديو ده هتكلم فيه عن هرمون التستوستيرون يعني هقوله بشكل ملخص وفي نفس الوقت يفيدك حتى لو مش بتلعب بودي بيلدنج يبقى عندك افاده ليك معلومات عامه معلومات تعرف بيها على باد برده تفيدك عشان تعرف تعالج الهرمون ده عندك تعرف انت بيقل عندك لو انت بتاع بودي بيلدنج تعرف برده تشوف نفسك هل انت مسحها غلط وبعدين كده بعد فتره شويه بعد ما القناه تكون ظبطت شويه هعمل لكم فيديو بقى اتكلم في تحليل السترويدز اراقه اراقه اراقه بص بص اراقه اي حد معاها يبقى رايق مثلا يعني انا اصلا عايز راي وبعمل لكم حاجات رايعه مثلا يعني تمام تمام تستوستيرون يتم انتاجه بشكل رئيسي من الخصيتين ايه ده يعني مش بينتج من العظم وفقرات الظهر والركبه لا ايه ده يعني ما بيتخزنش في في الرئه لا لا خالص ده هرمون بيتم انتاجه من الخصيتين يتم تنظيم انتاجه بواسطه الدماغ والغده النخاميه يتم تنظيمه من الدماغ والغده النقامية بسيطة سنة بسيطة خالص تمام؟ تختلف مستوياته هم نداري اليوم يعني بيبقى في اول اليوم صباحا عالي مساءا شوية اعلى اسباليه في حياة الانسان من 20 ل 30 سنة اعلى اسباليه من 20 ل 30 سنة في حياة الانسان نعرف بقى شوية شوية وظايف التسسترون فيات التستوستيرون انت اعراض انخفاض التستوستيرون ازاي نزوده وازاي نعرف ان هو اقل كل حاجة تعرفها معايا في الفيديو وظايف التستوستيرون بص يا اسطى مالهاش دعوه بالحوار قوي يعني بس انا بحبها وظايف التستوستيرون ايه وظايف التستوستيرون في جسمك اول وظيفه دي تهم بتاع البودي بيلدنج بناء العضلات من وظايف التستوستيرون بناء العضلات ودي وظيفه اساسيه والعضلات معتمده عليها جدا جدا ارحل هرمون التستوستيرون لما بيبقى زايد بتحس نفسك زايد شويه تعرف تلعب تعرف تشيل اوزان لما بيبقى قليل نفسك تعبان المحافظه على توزيع الدهون في جسمك النقطه تركز عليها قوي ركز عليها أو وهتفيدنا او في النقط الجايه طب في سؤال كده لطيف بتيجي من بنت لطيفه خالص يعني انا ايه ده يعني انا ما عنديش تسترون خالص لا انت عندك تسترون برضو بس نسبه قليله نسبه قليله زي ما الراجل عنده استروجين بنسبه قليله بس دي الفكرة يعني تمام من وظيفة تسترون برضو نمو شعر الوجه والجسم نمو شعر الوجه والجسم الرغبة الجنسية تسترون مسؤول يعني بشكل كده أساسي عن الرغبة الجنسية تمام انتاج الحيوانات المنوية ودي برضو عند الراجل طب ما أكيد عند الراجل ايه شغل حماده هلال ده اعراض انخفاض هرمون التستوستيرون ازاي اعرف التستوستيرون عندي قليل لما يقل عن 300 آه ل 300 نانو جرام لكل ديسي لتر تمام تاني حاجه هنلاقيها في اعراضه انخفاض الرغبه الجنسيه هتلاقي رغبتك الجنسيه قليله اللي احنا قلنا من وظائفه الرغبه الجنسيه اما انت انخفضت عندك الرغبه الجنسيه عندك هتقل تمام تساقط الشعر تلاقي شعرك بيقع ايه شعور بالاعياء حاسس نفسك عيان صداع تعبان إيه تراجع في الكتله العضليه تراجع في الكتله العضليه بشكل وش انت مثلا بتيجي كده فتره شويه عليك بتلاقي نفسك حاسس نفسك خاسس عيان مش عايز تلعب مخنوق زهقان قرفان عايز تمسك حد تضرب قائمه التستورون عندك قليل هي إيه إيه هي كده تمام ارتفاع نسبه الدهون في جسمك احنا قلنا التستورون ايه مسؤول عن تنظيم الدهون في جسمك طب لما التستورون يقل الدهون هتقل هات يا على نص الفيديو كده يا اخي يا اخي ما انا عمال افيدك اهو عمال احرق والمعلومات واخد وادي معاك وبتاع ايه في في لايك عندك وسبسكرايب دوس دوس يا اخي دوس يا اخي مش بفلوس يا اخي واحلق بر كده مع اللايك والسبسكرايب ما تبصلهمش كده يا اخي دوس دوس ايوه بص لايك وسبسكرايب لايك وسبسكرايب على طول ما دا ما هتبص كتير كده مش هينفع مش هينفع تبص كتير كده لايك وسبسكرايب على طول يا برو على طول ايه بقى اللي ممكن يقلل لنا التستيرون؟ القلق والتوتر لو التوتر بيرفعوا الكورتيزول والكورتيزول ده بيقلل السيرون عامه الكورتيزول لما بيزيد بيبقى حاجه وحشه إيه في ناس تاني هيفتكروا بقى اللي هو في الضيق والجوده لا في كورتيزول صحي في كورتيزول مش صحي حوار كبير برضه. هبقى اشرح لكم فيديوهات جاي في نسبه وتناسب بقى نقطه ثانيه وهي نقطه الجري المسافه طويله دلوقتي خلينا افترض لعيب كوره تمام لعيب الكوره ده اختبر بدنيه جدا تمام بس هنجيب لعيب كوره هنجيب لعيب كوره تاني وهنخلي لعيب الكوره ده مثلا يجري لمده ساعه حوالين الملعب ولاعيب الكوره تاني يجري لمده نص ساعه حوالين الملعب وهنفضل نمشيهم كده شهرين وهنقارن بين جسم ده وده هنلاقي التستوستيرون عند اللي بيجري نص ساعه اكتر من التستوستيرون عند اللي بيجري ساعه هنلاقي جسم اللي بي... الجسم اللي بيجري نص ساعه اكبر من جسم اللي بيجري ساعه ليه الجري على مسافه طويله بتقلل التستوستيرون الكحول كحول السجاير التدخين التدخين عامة الكحول البيره البيره حرفيا حرفيا بترفع نسبه الاستروجين بشكل متخل زياده التستوستيرون، ازاي نعرف نزود التستوستيرون؟ ازاي نقدر نزود هرمون التستيرون اول حاجه النوم الكافي من 6 ل ساعات ودي بتفرق حسب جيناتك لو ست ساعات او 9 ساعات ثاني حاجه هيلسي دايت نقطة نص هيلسي دايت دي حوار يعني هي يعني اه الهيلسي دايت بيرفع التستيرون اه الهيلسي دايت بيرفع التستيرون ايه ريدويت ريفيت تكرار قليل وزن كبير او بيرفع التستيرون التستيرون بيساوي سكس. بس وده كان فيديو تسترون اتمنى اكون استفدت الفيديو اللي عارف ان انا اتاخرت عارف ان انا اتاخرت بس في شويه ظروف شغل بس ان شاء الله تعدي يعني ان شاء الله تبص معانا و يعني بص هتبص هتبص هت بص, بص, بص, بص, بص, بص, بص الفيديو استفد منه ركز في الفيديو يعني افهم شويه التفاصيل دول افهم ازاي بتزود افهم ازاي افهم امتى التسترون بيقل افهم اللي بيقلله بس وده كان تسترون بتركيز شديد شديد جدا يعني بس يا سيدي إمتى في الفيديو؟ بابقى ألعب، أقول لك سبسكرايب أه أه أه أه أه أه أه أه أه